Навіщо вони розпочали, яка стратегічна мета і чого вони хочуть досягнути взагалі? Жарти, така ж жартома про уроки мос москвології в школах, а які тут жарти вони безумовно будуть. Знаєш, у мене в дитинстві були жарти про бандерівців, які всі збулися. До сих пір багато народу думає, що ми перебільшуємо, що це там якісь там перегиби на, на містах. Добре, а для чого е, обстрілювати ну, просту інфраструктуру, ну мається на увазі лікарні да, от, в Херсоні? Е, вітаю наші шановні глядачі! В ефірі четвертий Майдан-подкаст і говорити ми сьогодні будемо про цілі е, російських військ в Україні чому вони стріляють ракетами там е, РЦЗВ там і так далі саме туди куди вони стріляють а не десь де інде особливо звичайно це стосується е, в першу чергу е, прикордонних при фронтових е, місць е, Харкова Запоріжжя Миколаєва, ну зараз Миколаїв не дуже, Херсон і тому подібне. Е, хто в нас сьогодні? Я, Ігор Кіянчук, з вами. Олександр е, Шевченко сьогодні в якості експерта, да? не гостя вже. І без зміна Наталія Зубар, голова Майдан Моніторингу. Всім привіт. Всім привіт. І Ігор у нас з Полтави, я з Харкова, а Саня з Зількова. Так що у нас це, Схід і Захід і центр разом. <гум> так, відтяну додому. Так, Саня, ти почав колись серію на Фейсбуку про цілеполагання москалів? Розкажи про неї. Так, я хотів би додати до канви, яку запропонував в до теми таку більш загальну, загальні питання, яке стосуються цілепокладання москалів на взагалі на війну. Тобто, навіщо, навіщо вони е, розпочали, е, яка стратегічна мета і чого вони хочуть досягнути е, взагалі. Е, я розпочав серію таку, ну, з життєвливої назви «Уроки москвології в українських школах майбутнього». І там те, кілька тем е, я випускав, ціле покладання москалів. Я більше дивився, як, ну, як підприємець, людина, яка працювала дуже багато років і продовжує працювати в реальному секторі. Я більше дивився на цю війну з економічної ну, такої точки зору. Тобто що вони хочуть добитися, знищуючи нашу критичну інфраструктуру, що вони хочуть добитися, відрізаючи нас від портів що, навіщо їм взагалі українська земля, ну, окрім фльора пропаганди про об'єднання російських земель в одній, в одній державі. От. Ну, пропоную це поговорити, пропоную про це поговорити. І про це так? І про це так, так. Це важливо, щоб, ну, я намагаюся завжди Дивитися, аналізуючи події, я намагаюся дивитися з точки зору простого обивателя, ким я теж до когось це причисляю, і розуміючи нормально цілі, як на тактичному рівні, так і на стратегічному, ми можемо планувати життя своє, якось життя сімей і наших команд. Ну, Саня, я хочу заперечити про жарти, така ж жартома про уроки мос москвології в школах, а які тут жарти вони, безумовно, будуть. Знаєш, у мене в дитинстві були жарти про бандерівців, які всі збулися, якщо так роз розібратися. Так що, які тут жарти? Ми можемо ще, до речі, поговорити про насущну тему, а де ж буде наступ? москалів, тому що не знаю як у вас, а, а як мінімум Харківська і Сумська області, іде просто безумна паніка на, на цю тему, я такої потужної паніки не пам'ятаю з мабуть, 2014 року, і е, ми обмінялися на цю тему з сумчанами, абсолютно з одними лекалами. Е, тому, Саня, розкажи про твої цілі, то, що ти, про що ти вже там писав як експерт з цілі полагання москалів. Це не, це не мої цілі були, це, я, це, це моя, думка, моя думка стосовно ціли москалів. Ну, я, по-перше, а дивився в загальному смислі, що вони хочуть досягнути, руйнуючи критичну інфраструктуру. І е, була дуже велика дискусія на, під моїми постами в Facebook, коли я звертав увагу на атомні електростанції. Ну, По-перше, е, атомні електростанції по Радянському Союзу я е, зараз е, не буду. Я не можу сказати точно, бо це треба займати час піднімати дані, але із всього Радянського Союзу, колишніх, колишнього Радянського Союзу в Україні, здається, 40% працюючих атомних електростанцій. Народ дуже сильно сперечався, не розуміючи інтензії, яким я писав. Тобто цілі атомні станції. Я писав з точки зору, по-перше, ну, перша тактична ціль, на мою думку, Москаліб, це не є знищення їх ні в якому разі, а є відрізання від енергосистеми, бо 50 плюс відсотків генерації у нас іде від атомних електростанцій. Це по-перше. По-друге, стратегічна ціль в плані, ну, е я думаю, Можна таку ремарку зробити взагалі, менталітет і психологія росіян, от чим вона відрізняється від, наприклад, американської чи західної. Якщо американці тяжіють до е, позиції е, «давай робити бізнес разом» і пошуку він-він ситуації, і на цьому побудована власне культура, то москалі е, кажуть, ну інтент, я хочу контролювати твій бізнес, і це в широкому сенсі розповсюджується на всю культуру. Тобто, мета, мета у світі, який зараз незворотних змін завдає, їхня стратегічна мета захоплення, якомога більше якомога більших потужностей енергоринку, і атомні електростанції сюди. Тобто, Але тактична мета, щоб обоскровити Україну, вони не будуть їх руйнувати, вони не будуть ракети туди пускати, поки що, ну на даному етапі ми можемо сказати, а, поки вони ще мають стратегічну мету захоплення всієї території України і вони продовжують цю ціль мати, вони хочуть їх захопити. Друге ціль покладання, це говорилось про на фоні так званої зернової угоди, що по деяким... По деяким статистикам Всесвітньої, ну, ООН і Всесвітнього банку, якщо скласти разом Росію та Україну, то по деяким значить, статистикам кількість експортованого збіжжя на глобальний ринок, якщо скласти Росію і Україну, вона буде по деяким показникам доходити 30-40%. А це, відповідно, контроль... Контроль харчування на території більшої частини планети взагалі. Ну, принаймні великий вплив майже монопольний на формування, на ціноутворення на, значить, ну, на ринки взагалі. Е, ну, це, в в зв'язку з цим вони і намагаються перше, першочергова мета була відрізати нас від портів. Сюди же йдуть хіміч, експорт добрив хімічних. Е, ну, ми знаємо, у нас багато заводів таких є і разом. Якщо їх скласти, це не буде, там 50-40%. Але добряче, там, е, якщо пам'ять не зраджує, 10-20%. От про таке мені йшлося, якщо говорити про стратегічні цілі. Ну, Дивись, Олександре, я хотів би зауважити е, чисто технічний момент. Ну, Щодо атомних станцій, ну, зрозуміло, да? там, у нас близько, там, майже половина генерації була від атомних станцій, зараз Запоріжська станція не генерує, а вона потім споживає, одна з найбільших, до речі, якщо не на найбільше, треба подивитись. Але, е, момент в чому, не можуть е, генерувати лише атомні станції, тобто, якщо завтра в нас залишаться лише атомні станції, то в нас генерації не буде. Тому що вони не можуть маневрувати. Маневрувати потрібно тепловими станціями або там гідростанціями. Да, і то гідро, ну тоді, коли є можливість, тоді, коли є, є чим? Вона не, не завжди не завжди в потрібному напрямку може маневрувати гідростанція. Так? Ну, власне, тим, тим більше. Ну тобто, якщо ну я ж мені ж йшлося про стратегічні цілі. Ясно, що тактично там. Тобто вони не б'ють по станціям, вони б'ють по трансформаторним вузлам, по засобам доставки, ну, по лініям передач, по ТЕС. Ну, Бурштинська майже там, вже, там, коротше, на межі, наскільки мені відомо. Я думаю, що я секрета, ніякого не відкрив державного. От і, ну, от таке. І, наприклад, намагання ЗС переключити на російську систему чітко вкладається в, ну, от в цю в ці мої висновки що от ЗАЕС їм вдалося захопити, і вони вже його намагаються переключити. на Я можу сказати, що коли була окупована частина Харківської області, то північно-східну частину, там, де Дворічна і так далі, її перепідключили на Білогородську область. Там реально перепідключали частину, і це була велика проблема. Я можу сказати, що на початку війни в березні-квітні 2002 года, року, коли обстреливали обстрілювали это це північна, найпівнічніша частина Харкова, яка там в 27 километрах від Росії. А це от якби окремий такий, такие, они її саме називають їх посёлок, село навколо фізико-технічного інституту, хм, і, е-е, відповідного факультету університету. І там є науково-ядерний реактор так зване джерело Нейтронів, вони обстрілювали, вони там цілили всі трансформаторні подстанції а в тому числі в этом джерелі нейтронів. І в результаті в цьому районі 40 днів не було нічого. Ні світла, ні води. Вони просто повністю відрізали цей район від е, засобів життєзабезпечення. Тобто, поцілили. І е, тут, розумієш, я, от я не говорю про їхні... Е, я не знаю, що у них в голові, я знаю, що чого вони досягають. Я тут бачу, коли ми моніторимо, коли ми знімаємо, фіксуємо всі ці злочини, е, зруйновану інфраструктуру, то то ми бачимо, що вони досягають. Вони досягли де-факто в цьому районі 40 денного блокауту. Це джерело Нейтронів, цей ядерний реактор, вони не порушили, а, ну як, вони не призвели до витоку радіоактивних радіацій, але само це. Споруда, вона пошкоджена, там була місія МАГАТЕ, і вона це дивилася. І тут виникає питання, а чи хотіли вони, власне, ядерного вибуху тут якогось, а чи це було просто, значить, лякалка. Лякалка була настільки сильна, що більшість, десь 90% населення цього району поїхало. А, причому, ну, там були постійні обстріли з, з, з, з півночі, з території, яка була захоплена росі... російськими військами на півночі Харківської області, і а, тому що частина просто боялася витоку радіації. І тут виникає питання, чи хотіли вони влаштувати, за оцінками експертів, це а, екологічна катастрофа могла бути регіонального рівня. До речі, оно подошло и до Белгородской области. Я-то знаю, что им не жалко ни Білгородської область, ни людей, но тем не менше. То есть, это был свідомий намір влаштувати так называемые КЦ, или они стреляли, куда попало. Причем тут вопрос старых карт не стає, потому что на том же месте за Совка был другой ядерный реактор. До речі, які був не а там серед іншого був збагачений уран, який потім там передавали кому-то там американцям, кому-то кудись на переробку чи щось, чи там є захоронення, могильник є при цьому значит, підприємстві. І от питання, вона хотіла це, значить, ну, по поцілувати і викликати а, радіактивне забруднення, чи це просто така терористичний намір, чи вообще ніхто не думав? Ось тут три виникають. Якщо говорити те, що ти казав, Саня, про там, економічні цілі, енергетичні цілі, то мені здається, що ти е, е, думаєш, ну, як описуєш раціонального гравця. Ну, рація в сенсі – нормальна рація, економічна рація, економічні різони. А мені здається, що вони не є раціональними гравцями в цьому сенсі. У них своя рация на танках, значит, российская, она несуместна не по протоколам там с нашими, я имею в виду и метафорично, и не метафорично. И у них иншим мета. когда ты кажеш, что вот там єдність е, народов это бла-бла, нет, для них это не бла-бла. У них ідеологічні е, причини, вони переважають будь-які економічні. Як, якби у них були економічні причини, вони б інакше себе поводили, на мою думку. Тобто, мені здається, що ця теорія не, не дуже вкладається. Вони стріляють не з точки зору рацію, а з точки зору тоді чого? І у них у них своє рацію, Ігор, Розумієш, у них своє рацію, і у них раз этот русський мір оголошений для них це важливо. От щоб всі були нещасні, і що страждання це основа їхнього биття, що проговорює Дугін, це важливо. А розумієш, а вони, а інші хто інші може мають бути нещасними, звісно, звісно, ну, а як же. В чем же есть сенс этого русского мира и миссионерства? Что еще должны быть такие, как мы? Задайте там старик Достоевского, который очень хорошо описал эту самую русскую душу, зато он и популярный значить, письменный. Я скажу, погано в школе учил. Ну, на да твою счастье, ты, ты Макласев пропустил, понимаешь? Просто то, что... То що русський мир це інша цивілізація, це не така, як і європейська цивілізація. Україна належить до європейської цивілізації, на жаль, нам це доводиться ну, доводити дуже важким кров'ю, потом і величезними втратами, але вони не європейська цивілізація. Якщо в основі європейської цивілізації лежить гуманізм, або ну, то, що людина, життя людини, там, безпека людини, Здоров'я є головним, права людини є головним, то там головним є, що всі мають страждати. Я страждаю, інші мають страждати. У моєму дитинстві була така якась пародія, де казала, що я страдала-страданула. Це є сенсом їхнього, вообще, як це сказати, мила всяких, мильних опер. І от культ страждання, страждання – це норма. От всі мають страждати, заради oh, uh, uh. в Індонезу. Кажуть, що хто зіштовхувався в окупації з їхніми військовими, які тут були, то деякі з них запитували, а хто вам дав право так гарно жити? Абсолютно. Ну, а хто має давати право ну, жити так, як ми живемо? Да? Ну, як змогли своє життя облаштувати, ну, так і живемо. Да? Три, як а, нас, тому і я і вважаю, що, що, що, що, що, що, що головною ціллю війни є приносити нам страждання. До речі, якщо ви згадаєте, то 22 лютого 22 року, о 22 годині за їхнім часом, до речі, коли а, Путін виступав зі своєю безумною речі, значить, про цілі в Україні, і він сказав «нравиться, не нравиться, терпімо моя красавица», він фактично оголосив, що ми будемо приносити вам страждання для того, щоб виконати нашу практично релігійну місію. Справа в тому, що от от, е, їхні русські міри, для у них, по суті є як релігія. Е, а в релігії економічні, ну, економічні основи існування релігії є, але вони не є первинними. До речі, до речі, мало хто згадує, тобто це прислів'я розхоже в російську мову, нравиться, «не нравиться. Терпімая красавиця. Ну, ніхто не знає, к чому воно воно взагалі було сказано. І ну, може мене поправити, я там деталі не пам'ятаю, але мова йшла про звалтування не, ну, небіжчика взагалі. Ну, тобто, там це воно породжена, типу, звертається чись до небіжчика ну мертвые люди там уже девчины. вот такая фраза была сказана нравится не нравится терпи моя красавица ну серьезно ну, так, Дивись, металка, я, не, я не думаю что тут есть суперечності в этом это как знаешь как ну как стороны одной монеты вот у гривні есть три зубы там номинал а у рубля тоже есть Номінал і двоглаву РЛ. І воно взаємопов'язане. Ми ж не говоримо, що ми, як західна цивілізація, відмовляємося. Ну, тобто ми, відстоюючи права на індивідуальну там, підприємницьку діяльність, самореалізацію, ми відмовляємося і з неї не виростає наша ідеологія. Ну, тобто ми проповідуємо, вільна людина вільній країні, вільна самореалізація, взаємодія. Той же він, він пошук підходів. Це та Олександр. Дивись, в культурі, будь-де пошук взаємовигідних умов. І звідси витікає гуманізм, і те, що ну, виросло на християнській цивілізації, так? А на, ну, на правдивих християнських цінностях. Ну, тобто, можемо бути атеїстами, але ніхто не буде сперечати, що це виросло в Західній Європі на цьому. Тут же ж, я не кажу, і коли я кажу, я не кажу бла бла, я кажу пропагандистський, я сказав пропагандистський фльор. Я погоджуюсь, він несе ідеологічні маркери, і, типу, із економіки витікає одне і взаємопов'язане як інь і я. Тобто ідеологія підживлює економічні підходи їхні. Я просто прошу, мені про що йдеться? І навпаки, тобто ідеологія підживлює економічні, економічні підживлюють, і з них витікають з оцього бажання to control your business, витікає ідеологічний е, ну, наратив про те, що коли я контролюю, ти маєш бути залежний, ти маєш бути пригноблений, ти маєш бути раб царя, а не рицарь Речі Посполіти. Е, от, раб, повний раб, тобто... Uh, yeah. і, і, і, і воно взаємопов'язано і ну але мені йдеться саме от пошук розкриття цього раціо, Бо багато народу думає, що це чутки прибаутки на рахунок того, що москалі от ведуть себе так, як ти кажеш. Та що це ми там до сих пір? Багато народу думає, що ми перебільшуємо, що це там якісь там перегиби на, на містах. Ну як каже, да там що це прояви окремих там. Не, ну мудаків в російській армії а не загальний підхід не що, що це ну ні ну тобто йдеться якраз про те що що це загальний підхід і ясно діло вони вони переслідують як економічні цілі так і ідеологічні в яких вони виросли культурно ну Відповідно, вони не можуть досягти економічних цілей ну, шляхом прямої конкуренції із Заходом, бо вони тупо еволюційно неконкурентно здатні. І вони, ну, вони створюють спочатку середу, тобто перше, що йде в школи наші окуповані, русська книга, пропаганда, тобто спочатку вони створюють середу пригноблення, заводять, заводять пропаганду. І на цьому фоні вже починається джим бізнесу, і так далі, і повний контроль. Ти безправний чувак, якщо ти хочеш встроитися в цю систему, ти маєш е, ну, як би, отримати ярлик, як з монгольської орди іде, але ти в повному, ти не є там земновласником чи власником в повному західному розумінні. Тобі дають ярлик на володіння. І Путін так само є в цьому розумінні ну, ставленником, ну, нанятим полковником ФСБ, який тіпа, от, виконує роль певно, в цій системі. Він не є в повному розумінні власником. Не, не буде Путіна, вони, ну, там, прийде хтось інший. Ігор давно хотів що сказати. Так, добре. А для чого е, обстрілювати? Ну простую инфраструктуру, ну, маяться на вазе лекарни, да, вот в Херсоне. Ну, в чём у сенс? Ну, я можу пояснятить. Ты... Окей, Наприклад, у нас лікарні обстрілювали з першого дня. Ми навіть зробили такий аналіз про лікарні. Я прилінкую його до, нашого, до цього значить, відео. Хто захоче, прочитайте в описі. І продовжують обстрілювати. Наприклад, у нас на днях недострілило автоматологічну лікарню. Ну, реально на 50 метрів помилилися. Справа в тому, що ракети С-300, якими переважно обстрілює э, Росія Харків прямо з території э, Білгородської області, вони не точні абсолютно. У них взагалі раз пол полкілометра. Ну, вот одна ракета вцелила в, в, в житловый будинок, фактически, ну там 50-100 метров от в, автоматологической лікарні на Гончара. Они постоянно обстреливают лікарні в Волчанске, в дворе районі, тобто на північному сході на Харьковской области, там где за Осколом, там, ну там где идут бои, фактически, то, то что ближе до Луганской области їхня их тактика еще в Сирии апробована. А где людей лікувати? Ну, помирают люди. Больше помирают. Все, все логично. Ну, для этого обстреливать лікарню. У нас и обстрілювали. обстреливали. У нас на початку пару э, этих самых роддомов вообще работали. Слушай, Наталка, а почему за твоей оценкой? Ну вот почему? Э, Ну, щоб більше людей померло, щоб не можна було вилікуватися, тому що багато людей поранених. А, а... чому вони хочуть, більше, більше людей померло, на твою думку? Ну, а... чому вбити більше так. людей? Ну, а, чи... а для чого А я... для чого було влаштовано? Проти... Ні, я, я зараз, давайте поговоримо. По-перше, це для, а, для того, щоб легше було управляти захопленими землями. Бо якщо тут людей винищити, то ну, можна завести окупаційну адміністрацію легко, не буде кому чинити опір. По-друге, все одно треба значить, якусь лояльну масу, щоб вона залишалася, тому що будь-яка окупація, їх не настільки багато, щоб можна було зовсім без місцевих її робити. А, що таке Росія? Люди бояться. Управление Россией это управление страхом просто за людей по вертикали. Они то же самое хотят сделать с украинцами. Просто застрашити, щоб якась застрашена частина а, могла бути їхньою основою тобто для якоїсь окупаційної адміністрації. Так вони діяли на, наприклад, в Ізюмі, на, на тих теренах Харківської області, які були окуповані. Тобто дуже логічно, тих, хто не згоден, або тих, хто може чинити опір, просто знешкодити. а е, е, значить, решту кого не добили, щоб вони боялися, щоб вони були правдиво русскими. Людьми. а русский человек должен бояться, потому что насильство у них тоже прописано в культуре. То есть у них насильство – это норма, насильство згори вниз, насильство над любым, кто слабшим, або физически, або там по институционной вертикали, Тому ну ну, ну, ну, ну звичайно. Насильство полностью по всей культуре, все, телеп... ну, там, фильмы, программы, все. Так. І знову такі всякі казки, які тому подібне, це все про значить, про норми в Більше того, в більше того значить, наш колега чеський криміналіст Петр Пойман, який давно носиться з ідеєю, що Росія побудована на девіантній моделі, тобто що люди з ну, кримінального укладу, вони виходять на гору. І якщо до нього ставилося, як, ну, як і до нас всіх, як просто якихось алярмістів-навіжених, то зараз а, всі його ідеї підтверджуються, наприклад, тим, як набирає той же Вагнер там, значить, по, по тюрмах собі війців. Тобто ідея в тому, що люди з серйозними відхиленнями, там, психопати, люди, які були в дитинстві самі жертвами насильства і через це захотіли стати насильниками, вони вилазять на гору. Вони вилазять на гору по вертикалі управлінській, вони вилазять на гору по вертикалі воєнної. Ну, це просто адміністрація психопатів і соціопатів. От на цьому ми сьогодні і закінчимо, тому що ми вибрали е, наш е, час са, самоцензура, да, там в районі 30 хвилин. Е, чекаємо в коментарях е, ваші побажання на наступні теми, можливо, хтось підніме тему, яка буде нам цікава. Ми б дуже хотіли б почитати, яка тема цікава буде нашим глядачам. Ну і до зустрічі, не забувайте там підписуватись, що там дзвіночки ставити, тому просто відео. і головне – коментувати. Дякую Наталка, дякую Олександр. Дякую, дякую, дякую Ігорю, так. дякую всім, хто дивився до кінця і до нових зустрічі, до нового четверга. Пока, лах, лах, лах,